Da bi plata ili zarada pa akontaciona ili konačna ili velika ili mala ili minimalac bile je isplaćene uopšte, potrebno je ih i pre svega prijaviti portalu porezki. Prijavljaju se naravno porezi i doprinosi. Doprinosi su za penzijsko, za zdravstveno, za nezaposlenost, porez je jednostavno porez, a prvo je potrebno prijaviti da kompletan obračun, na sajtu Poreske na ePorezi, Poreska će taj obračun proveriti i ukoliko sve informacije odgovaraju matematici i računici koja se koristi za obračun plata, Poreska će prihvatiti tu prijevu i izdati Poziv broj. Poziv na broj je onih divnih mnogo cifara koje je potrebno uvek upisivati sa modelom 97. Model 97, inače, kao što sam objasnio u prethodnim videima, je način da se iskontroliše ispravnost tog broja, da ne dođe do permutacije, da fali jedna cifra ili tako nešto. <clears throat> taj poziv broj u Poreskoj će označavati baš tu platu, baš taj obračun. Ukoliko banka pokuša transakciju na, kako se zove, na račun nekog zaposlenog, a da se isplaćuje po šifri 240 ili možda u cashu 140 za plate, a poziv broj poreska ne prihvata, to jest nikada ga nije izdala, to jest nije kod njihove evidencije ili slično, banka će tu transakciju odbiti. Naime, bank je uvek za svaku isplatu platili zarade, Proverava sa poreskom da li je obračun prijavljen. Dakle, nikako se ne može isplatiti plata, to je zarada, bez da je porezko prijavljen obračun plate, zarade, poreza i doprinosa. Dakle, nikako se ne može. Može se isplatiti pod nekim drugim šiframa. Dakle, ono što koriste poušalci, recimo 241 prebacivanje ili to, ono ne prolazi kontrolu zato što je to bukvalno za, za, za zarade i za plaćanja koja nisu oporeziva, ali oporeziva su 240 i moraju prvo biti prijevljena da bi banka kontrolisala sa poreskom da li je ta transakcija prijevljena, da li je validna, da li je u pitanju plata, da li je poplaćena sve kako treba i tek tada će pustiti transakciju, to jest preneti novac sa računa e, firme na račun zaposlenoga.